Це зоокуточок у парку імені Чекмана у середмісті Хмельницького. Він працює у звичному режимі. Серед відвідувачів кілька сімей переселенців з Херсона та Києва. Не на камеру вони кажуть, прийшли до зоокуточку, щоб відволіктись від подій, що відбуваються зараз в Україні. Нині тут мешкає 150 тварин, і запровадженням воєнного стану у їхньому розпорядку дня та раціоні нічого не змінилось, каже доглядач за тваринами у зоокуточку парку імені Чекмана Олег. Їм не пояснив, що там війна, там танки. Вони мають їсти, мають пити, і за ними треба прибирати. Продукти є, все поки що привозять, не знаю, як буде далі. Так. Деколи люди приносять нам теж трохи продуктів, і сухарики, і м'ясо приносять. До 200 тварин перебуває зараз у собачому притулку Стерилізатори Надія, каже його завідувач Олег Кошовий. Притулок нині працює у звичному режимі, лише призупинена стерилізація. Життя змінилося не тільки нашого притулку, а всієї країни. Щодо харчів поки що у нас проблем немає, влада всіляко допомагає, і люди так само стараються нам допомогти. Без підтримки волонтерів, людей ну, тут було скрутно. Наші воїни підібрали шість собачок, яких викинули в лісі. Тобто привезли і зранку волонтери взяли додому їх на перетримку до себе. Бо так, як вони молоденькі, ми не можемо їх тримати, щоб вони не захворіли інтерітом. На звуки саран звірі уваги не звертають, розповідає керівник зооцентру для реабілітації диких тварин Сергій Пальохін. – Це може вже настати якісь зміни і вони настануть, якщо будуть проходити якісь бойові дії тобто близько біля них, то тобто постріли, взриви, тоді в них буде, так, в них буде зробити інстинкт самосохранення, тобто вони будуть десь ховатися, тікати. Сергій Пальохін нині опікується сотнею тварин, 15 з яких – хижі. Каже, готовий перетримати чи надати прихисток звірам, яких залишили господарі в інших містах. Але потрібно пальне, щоб їх забрати. В даний час зараз чекаємо прибуття із Запорізької області лева. Ми налагодили зв'язок всіх тварин, які зараз пострадавши будуть. Вони будуть зупинятись у нас на тимчасове лікування, ті, що будуть здорові, то ми з так само зв'язок з польськими волонтерами, і вони будуть зустрічати то наші транспорт з тваринами і спостерігати далі їх, прилаштовувати за кордоном по зоопарку. Сьогодні зранку нам дзвонили з Житомирської області, що в них там так само кинули контактний зоопарк. Так само зараз вирішуємо питання, щоб як їх забрати звітом і чи в нас залишити, чи відправляти за кордон. Керівник зооцентру для реабілітації диких тварин Сергій Льохін просить, незважаючи на обставини, не кидати звірів на призволяще та за можливості передавати тварини громадським організаціям. Наталя Сідова, Юрій Чорний, новини на Суспільному, Хмельницький.